السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من الناحيه الدفاعيه وايضا من المسانده الهجوميه بالنسبه للاطراف اللي كان مميز بها الارسنال. وعلى الورق ليست المباراه سهله اكيد بمواجهه كريستوفر بالنسبه باول اهداف اللقاء عن طريق المتالق دائما هاري كين تعود من جديد روبرتسون روبرتسون الى الصلاح. أوه. أوه. طالت الكره على الصلاح ####تحولت إلى خارج أرضية الملعب وقبل بداية أي لقاء كرة تبدأ بمحاولة قوية جدًا أري كينو... أبفلد. والتغطية الصلاح من أجل الافتكار ليست محسومة ويدرك بأن الدوري صعب دوري صعب من جديد إلى فابينيو إلى كرة داخل منطقة الجلسات تسليد تاتيو القائد هندرسون هندرسون يسجل التأديل ويحزم قسميك أولا يحزم قسميك أولا وإذا جولات التسع الاولى وفي الجوله العاشره كره محاوله تاتي سهله الحارس مره كازانيجا كازانيجا في شباك السربينيا سباتس يبحث عن اخر يبحث عن اخر اوه لا لا لا لا لا كازانيجا كازانيجا توتنهام يتقدم الان كره محاولة تاتي ل بس مرة جزينيجا. هذا الرجل اللي اليوم يلعب يلعب المحاولة وصلت إلى فابينو داخل المنطقة كرة آه. آه. طالت على محمد صلاح طالت على محمد صلاح وصلت عند حارس المرمى في هذا اللقاء كرة تصل إلى محمد صلاح في منطقة الجزاء صلاح يسدد وكازانيقا في المكان المناسب كازانيقا يتصدى للمحاولة الماضية هذه كرة محمد محمد كان يبحث عن ركلة صلاح وكازانيقا صلاح صلاح صلاح أوه. من علامه الجزاء من علامه الجزاء ياتي هدف التقدم الان واستعاده توسيع الفارق من جديد بالقدم اليسرى صلاح يسدد قويه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله